السلام عليكم يا جماعة كيف أحوالكم شو أخباركم اليوم؟ أه مقطعنا اليوم إن شاء الله وتعالى رح يكون مقطع كتير كتير صغير عبارة عن مقطع دقايق رح يكون من ضمن سلسلة دردشات تحليلية أه في إخوة الحقيقة كتير سألوني إنه نحن إذا عنا روبوت نسخة روبوت كيف بدنا الموضوعة بالمنصة؟ كيف بدنا نحطها في قلب المنصة؟ باختصار يا جماعة منروح لفايل منروح لفايل طبعا نحن بنكون عاملين نسخ للنسخ لنسخ لنسخة الروبوت مثلا هي بسطح المكتب بفرض بعدين نروح ل open data folder، نروح ل mql4، بعدين experts، وشو نعمل؟ نعمل لصق، وهذه هي النسخة اللي أنا كتمر لكم إياها من حوالي تقريبا ممكن 10 15 مطعم من قبل فطبعا منسكر الـ الـ الـ النافذه وبنسكر المنصه وبنرجع منشغل مره ثانيه المنصه خلاص بتكون اشتغلت منروح لاوتو تريدينج دائما هذا لازم يكون فعال شغال نافيجيتر من نافيجيتر شو بتعمل اكسبرت اكسبرت ادفايزر ليك وهذا هو بتسحبه وبتاخذه له طبعا والانبوتس بتحط اللي بدك، طبعا هذا هذا روبوت يعني كثير كثير بسيط وكثير صغير، هسه طبعا في اعقد من هيك ب ضعف، هذا بس عبارة عن عملية التبريد مش أكثر، يعني بس يعالج التبريد، بس أول صفقة أنت رح تاخذها، طبعا ال الكلام ما مهم بقى شو شو شو ماهية الروبوت، المهم كيف أنت تموضعه، هذه الانبوتس الحقيقة هي أهم شي وبتعمل موافق خلاص هلا الروبوت تشتغل أه بمجرد ما انت اخذت صفقه اشتغل الروبوت طبعا المبرمج اللي عم يشتغل اللي أه ساوى الروبوت أه طبعا أه مثل ما حكيت لكم ها تعمل انت دبل كليك هيدا هو المبرمج السيد محمود عامر هذا الانبوتس تبعه وهي الكن وخلص بيكون هلا هو اشتغل بكل بساطه من النفيجيتور طلعنا هو بيكون موجود هون طبعا لازم يكون هون ذهبي مشان تعرف عشان انك انت اخذ النسخه الاصليه اذا كان ابيض انت اخذ الاكسكيوتيف النسخه يعني يعني يعني اخذ نسخه انت يعني عرفت فباختصار خلص اشتغل الروبوت هلا كيف بقى قوه الروبوت ما بعرف هي بقى حسب على هذا الروبوت قلت لكم هذا الروبوت بس بيشتغل بعمليه التبريد بس هلا طبعا بالمناسبه يا جماعه فينك انت تعرف امر انه في عندك الشيء اسمه ها هاي الماركتس هون في مئات روبوتات راح افرجيكم يلا بس لحتى يعمل تحميل لانه كثير انه زماني فمثل ما قلت لكم الروبوت الحقيقه في كثير روبوتات يعني بالعالم يوجد الاف بل عشرات الالوف من الروبوتات، ولكن السؤال هو هل هذا الروبوت رح يفيدني ولا لا؟ هو هل هذا الروبوت هو قوي ولا لا؟ باختصار ف يعني لازم انت تاكد على انه الروبوت هو قوي ولا لا؟ وبالمناسبه يا جماعه موضوع الروبوت هو بالاصل يعتمد على استراتيجيتك في التداول ثم تحول الى اله، ثم تحول الى اله. فباختصار هيك طبعا لاحظوا يا جماعه أن هون بيطلع عنا يعني عشرات الروبوتات، يعني مثلا هذا يمكن يكون مؤشر تيبو ماك دي، آه، مثلا آه، طبعا في منهم بيكتبوا لك اسعارهم، يعني بلبسها مثل هيدا دولار. هذا جولدن بولز يعني بتكبس عليه وبقول لك هون مواصفاته يعني انه يعني عرفت واذا بدك تستاجره 1250 دولار بالشهر 3 شهور 3000 6 شهور 5000 طبعا شارح لك عنه وحاكي لك عنه للروبوت وخلافه طبعا يعني ما بعرف يعني يعني مدى دقه هالكلام هلا مثلا مثل هيدا 3000 هذا 388 هذا 1500 دولار يعني هذا فري مثلا ما بعرف مدى دقه هالكلام بس ولكن يعني فيك انت تجرب فيك تجرب الفري بس بالاخير الحقيقه انا للامانه شوي سياستي دفاع يعني دفاعيه زياده يعني ما بقبل اي نسخة او اي روبوت الا ما يجرب يعني شهور لانه بالاخير انت عم تتداول بمالك ممكن بيوم من الايام تتداول بمال ناس يعني الحقيقة يعني مرة صارت قصة احد الاشخاص صار معه روبوت شاف نتائجه لمدة عشرة ايام فقط فشاف نتائج كثير حلوة ترى بس عشرة ايام فقط راح قبض من الناس ملايين هو فورا أبض من الناس ملايين وراح شغلن لهم لهالناس والملايين هيدي كلياته اختفت راحت خسره مش هو يعني اخده لا هو خسره طبعا ليش خسره السبب هو حكاني الحقيقه السبب قلت له انا قلت له انك انك انت جربت شيء لمده 10 ايام يا جماعه اي روبوت بدك تعمله بدك تاكد على امرين على ثلاث امور الأمر الأول قوة الاستراتيجية اللي أنت عم تعملها، هذه يدوياً بدك تشوفها لو تعبت. بعدين تبرمج، ثم بعد البرمجة تؤكد على أمرين، الأمر الأول صحة البرمجة يعني يعني يعني النسخة اتبرمجت تماماً كما خطط له. الأمر الثالث قوة الإعدادات. هذيك المرة كمان واحد من الشباب جايب روبوت جيد ولكن نتائجه سيئه يعني مش سيئه جدا، هو جيد بس نتائجه واحد، واحد ونص بالمية بالشهر مش أكثر من هيك، تم تغيير الإعدادات، فرقت كثير الأمور، مع نفس الروبوت بس غيرنا الإعدادات، فالشاهد بالكلام يا جماعة بدك تتعب شوي على هالموضوع لأنه الحقيقة على قد ما تعبت عليه على قد ما بترتاح كل عمرك، لأنه هو بالأخير هو آلة وبيتصرف مثل ما أنت بدك وانت خلص بقى بتروح بتنام، بتاكل، بتشرب، بتسافر، بتطلع عليه بس اطلاع مش اكثر. اول شيء اذا اردت، طبعا في جمله، اذا اردت ان تعمل عملا دون تعب فعليك اولا ان تتعب في تعلم هذا العمل. لذلك يا جماعه لو تعبت انت هلا شوي بس ان شاء الله تعالى باذن الله بترتاح كل عمرك لقدام بعد ما تصير النسخه. فا باختصار مثل ما شايفين هون هيك يعني اغلبيتهم فري فري فري فري فري يعني كلهم تقريبا الا من فوق فانت فيك انت على فكره فيك تدخل على كل نسخه من هدول وتشوف مثلا الشرح تبعها بتعطيك هنت بتعطيك يعني انه بتعطيك ملاحظه او بتعطيك فكره ممكن نقول يعني مثلا هون الماك دي فوليوم شو هذا الماك دي فوليوم ما بعرف بعطيك فكره عرفت؟ ودائما يعني مثل ما انتم بالمجموع بالمجموعه الفيسبوك يا جماعه موضعوا افكار تعاونوا بين بعض خلينا نطلع بروبوت جماعي ما بتعرفوا يعني ممكن ان شاء الله تعالى الكل يستفيد من هذا الكلام، لاحظوا مثل هون التيبو تريند شكله شيء خاص بالتريند لاين ما بعرف يعني مثل ما عم لكم هذا كله للامانه انا ولا نسخه اخذتها من هون ولا نسخه كله اجتهاد شخصي انا والشباب اللي معي بس بس الحمد لله يعني نتائج كويسه بس اما هون ولا مره اخذنا ولا مره وان شاء الله تعالى باذن الله يعني يوما ما باذن الله عز وجل بتعملوا نسختكم الشامله بتعملوا نسختكم الاوية وان شاء الله تعالى ما راح يكون معكم الا الامور تكون كويسه بلشوا باستراتيجيتكم لحتى تكتمل على الاخير بدكم تحكوا على المجموعه بدكم تحكوني بشكل خاص مثل ما بدكم بنحولها الى روبوت وخلص منجربها منأكد عليها كصحه برمجيه ثم منأكد عليها كصحه اعدادات باختصار خير الكلام ما قل ودل وخلص بتم تجربه بعد التاكدها بعد التاكد كل شهور ل شهور تمام بتبلش بمبلغ صغير تمام بتكبروا لمدة كمان شي ثلاثة شهور بعدين خلاص تداول إلى إيه تداول للناس ما بقى مهم الله يفتح عليكم وعلينا وعلى الجميع إن شاء الله وتعالى تفضلوا المقطع هيك مقطع دردشة لطيف صغير حبيت هيك بس شاركه معكم إن شاء الله تعالى مقطعنا الجاي رح يكون عن سلسلة التعليم بإذن الله عز وجل سلام عليكم